في هذا الجزء إن شاء الله سنتحدث عن نجاة بني إسرائيل، وهلاك وغرق فرعون، وعبادة بني إسرائيل للعجل الذهبي الذي صنعه السامري لهم، كما سنتحدث عن لقاء الله بنبيه موسى، وتلقي موسى التوراة. فتابعونا. السلام عليكم شاهدنا في الفيديو السابق كيف نصر الله تعالى نبيه موسى على كيد الصحراء وكيف آمنوا بالله بعدما رأوا وتبين لهم أن هذا ليس بسحر وأن هذه معجزة من قبل الله وقد تحدثنا عن هذه المواجهة الرهيبة في الحلقة السابقة ولمتابعة سلسلة قصص الأنبياء انظر إلى الرابط في صندوق الوصف ولا تنسى تتكرم علينا وتشترك بقناه حكايه تاريخ حتى يصلك كل جديد ان شاء الله يقول الله في كتابه العزيز ولقد اتينا موسى تسع ايات بينات فاسال بني اسرائيل ان جاءهم فقال له فرعون اني لاظنك يا موسى مسحورا لقد أرسل الله تعالى تسع آيات لنبيه موسى لينذر بها فرعون: الجفاف، ثم الضفادع، ثم القمل، ثم الجراد. ثم كان قبل ذلك عصا موسى ويده ولسانه الذي حُل عقدته للدعوة إلى الله، ثم الطوفان، ثم شق البحر. بعدما انتصر موسى عليه السلام على كيد سحرة فرعون، ما زاد ذلك من فرعون الا العنت والعناد وزاد اكثر تكذيبا وافتراء على موسى وزاده بالسحر وبالكذب وبالكهانه لما ذهب موسى عليه السلام الى فرعون مره اخرى يدعوه الى الله فابى فرعون فما زاد على ذلك من نبي الله موسى الا انه قال ارسل معي بني اسرائيل ولا تعذبهم اي اعط بني اسرائيل الحريه واتركهم يرحلوا من ارض مصر ان لم تؤمن بالله وكف عن اذاك لهم فما كان من فرعون الا زاد في عنته وعناته فارسل الله تعالى على فرعون وملئه الطوفان فلم يؤمنوا ثم ابتلاهم بالضفادع تزعجهم في ليلهم فكانوا لا ينامون ثم بعد ذلك بالقمل أي القمل فأصابهم في أجسادهم ثم أصابهم بعد ذلك بالجراض الذي أكل المحاصيل وأكل الأخضر واليابس ثم بعد ذلك أنزل الله لعنته على من كفر ألا لعنة الله على الكافرين فقد أنزل لعنته على الماء وأصبح نيل مصر دما وكان هذا آيات لفرعون حتى يرجع عن كفره، ولكن ما قال فرعون إلا شيئاً واحد، ثم أصابوا بعد ذلك بالسنين، وهي الجذب والقحط، فكانت أرض مصر كلها قاحلة لا تخرج نبتة، ولكن ما زاد ذلك إلا أن فرعون وقومه كانوا قوماً مجرمين، فما ذلك؟ إلا أن فرعون طغى وصار أكثر تجبرا وصدق الله تعالى حين قال إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين فما كان من فرعون بعد أن رأى كل هذه الأحيات إلا أنه قال يا هامان أوقد لي على الطين صرحا لعلي أبلغ الأسباب وأطلع إلى إله موسى واني لاظنه من الكاذبين، فبنى هامان صرحا عاليا لفرعون حتى يطلع الى اسباب السماوات، ولكن الله تعالى خر عليه هذا البناء على راسه لكي يضطعز ولكن فرعون كما هو لا يعلن الا الكفر والعناد، وبعد كل هذه المعجزات والايات ما راى فرعون الا شيئا واحدا الا هو قتل موسى حتى ينهي تلك اللعنة وكان في ذلك الوقت قد أوحى الله تعالى إلى نبيه موسى أن يجمع بني إسرائيل ويخرج بهم من أرض مصر إلى الأرض المقدسة فعلم فرعون ذلك من بعض الجواسيس وفي أثناء سير موسى وقومه إلى حدود مصر عند نهر النيل قد جمع فرعون جنوده وقرر ان يتبع نبي الله موسى انهم لشرذمة قليلون وانهم لنا لغائزون وانا لجميعا حاضرون وعندما وقف نبي الله موسى عند شاطئ النهر رأوا ان فرعون قد اتبعهم فقال نبي الله موسى كلا ان معي ربي سيهدين فأمر الله تعالى نبيه موسى ان يضرب البحر وهنا كانت الآية التاسعة التي ظهرت لفرعون حتى يرجع ولكن فرعون كما هو فرعون لقد انفلق البحر إلى نصفين فكان كل فرق قد طوج العظيم ولكن فرعون أراد أن يظهر لمن معه أنه ليس خائفا من هذه المعجزة وإن من معه قد ظهر لهم أن موسى ما هو إلا رسول ولكن ظل فرعون قومه وما فقد تبع بني إسرائيل إلى داخل النهر ليثبت لمن معه أنه ليس خائفا وأنه سيدرك موسى عليه السلام ولما خرج آخر نفر من بني إسرائيل أمر الله تعالى نبيه موسى أن يترك البحر رهوا ولما طرقه شهد بني إسرائيل غرق وهلاك هذا الملك الظالم الذي ازلهم اعواما عديده فلقد انجاهم الله وغرق فرعون وجنوده وبعد ان اهلك الله تعالى فرعون عليه من الله ما يستحق مر بني اسرائيل الى الارض المقدسه وفي رحله خروجهم من ارض مصر ظلوا ثلاثه ايام بلا طعام أو شراب فأوحى الله تعالى إلى نبيه موسى أن يضرب بعصاه الحجر، فانفلق سنى عشر عينا وهي عيون موسى التي توجد الآن بأرض سيناء وقد أكرم الله تعالى بني إسرائيل خيط القرم فقد أنزل عليهم المن والسلوى وكان المن هو شراب أبيض من اللبن واحلى من العسل واما السلوى فهو طائرا اكبر من العصفور ويقال انه السمان وهنا تبدا قصه جديده لبني اسرائيل فبعدما اكرمهم الله عز وجل وانزل عليهم ما لذ وطاب طلبوا من نبي الله موسى ان ياكلوا مما تنبط الارض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 اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الزلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله وهنا بدأ فصلا جديدا لبني إسرائيل في التجبر بل والفرعلة التي ذكرها القرآن فقد عادوا نبي الله موسى عليه السلام وعادوا نبي الله هارون أي قوم هذا بل أي عقل هذا أي أمة مجنونة أمر الله تعالى نبيه موسى أن يدخل الأرض المقدسة لكن بني إسرائيل لم تكن لهم القوة على دخول هذه الأرض فقالوا إن فيها قوما جبارين فلن ندخلها ما داموا فيها وعثوا عن أمر نبي الله موسى ولكن كان هناك رجلين من أتباع نبي الله موسى كانوا صالحين فقالوا لقومهم ادخلوا عليهم الباب وإن دخلتموه فإنكم لغالبون يعني ذلك استجيبوا لأمر الله فقط وتوكلوا على الله فإن الله منجيكم ولكن ما زاد ذلك في بني إسرائيل إلا شيء واحد وهو العنال وقالوا لنبي الله موسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون فلما تبين لنبي الله موسى عليه السلام أن قومه لا يصلحون لشيء قال ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين فعاقبهم الله عز وجل بالتيه أربعون عام، وكانت المدينة المقدسة محرمة عليهم، لا يدخلونها أربعين سنة يسيحون في الأرض، فكانوا يسيرون في الأرض أربعين سنة بلا مقصد ولا وطن، كأنهم يلتفون حول دائرة مغلقة، كلما خرجوا من مكان رجعوا إليه. وهم لا يعلمون إلى أين وفي يوم ترك نبي الله موسى قومه عند جبل الطور لميقات ربه وقد سبق قومه شوقا للقاء الله ولقد تركهم ثلاثين ليلة وتركهم تحت إمرة نبي الله هارون وعند صعود موسى عليه السلام جبل الطور كان صائما فوجد شجرة فاستاق بورقها فزاده الله عشر ليالي فتم ميقات ربه اربعون ليله. يقول الله تعالى: (وواعدنا موسى ثلاثين ليله واتممناها بعشر فتم ميقات ربه اربعين ليله). وقد استلم موسى عليه السلام الالواح. التي كان فيها الوصايا العشر وكانت هي بدايه العقيده اليهوديه وكان في هذه الالواح هدى لبني اسرائيل وقد كتب فيها الوصايا العشر وهي عباده الله وطاعه الوالدين وعدم الزنا وعدم السرقه وعدم الكذب وعدم القتل وعدم النظر الى ما حرمه الله وتخصيص يوم السبت للعبادة وألا يشهد المرء صورة، فكانت هذه الوصايا العشر التي كان فيها الأخلاق الكريمة والشمائل الحميدة، وكان موسى عليه السلام في شوق لرؤية وجه الله الكريم الذي يكلمه، فقال نبي الله موسى إلى الله: ربي دعني أنظر إليك، فقال له الله: لن تراني. ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر ما كانه فسوف تراني لأن موسى في ذلك الوقت لم يكن مهيئا جسديا أو روحيا ليرى هذا النور المبارك ليرى وجه الله الكريم فأراد الله عز وجل أن يثبت لنبي الله موسى هذا الأمر عمليا فتجلى الله عز وجل إلى الجبل فلما تجلى لم يتحمل الجبل نور الله فدك دكا فلما رأى موسى ذلك خر صعقا ولما أفاق نبي الله موسى بعدما أخشي عليه من هول ما رأى سبح إلى الله وتاب وموسى عليه السلام في لقاء ميقات ربه وهو يتلقى الألواح التي فيها الشرائع سأله الله العلي جل وعلا وهو اعلم بكل شيء عن العجاله التي عجل بها نبي الله موسى عن قومه حتى سبقهم الى جبل الطور وتركه قومه يفتنوا من بعده فقد ادلهم السامري وكان يحسبهم نبي الله موسى انهم على اثره فلما أخبره الله عز وجل بذلك الامر استاء موسى من قومه استياء شديدا فقد استغل السامري غياب نبي الله موسى عن قومه فإن السامري كان رجلا من قوم نبي الله موسى وقد استغل غيابه فجمع حلي بني إسرائيل وصنع لهم عجلا ذهبيا وجعل له خوار وقال لقوم موسى اعبدوا هذا الإله فإنه إله موسى فنسى وعاد نبي الله موسى إليهم خاطبا وكان في يده الألواح فألقاها على الأرض وأخذ برأس هارون يجره إليه وسأله عن ثبب هذه الفتنة فلقد استخلف موسى أخاه هارون على قومه فقال هارون يا أخي لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي وخشيت أن يقتلونني ولكن هارون عليه السلام لم يقصر أبدا في نصح قومه في غياب موسى فلقد نهاهم عن هذا ولكن ما زادهم إلا الطغيان فقد كادوا يقتلون نبي الله هارون عليه السلام وقالوا لن نبرع عليه حتى يرجع إلينا موسى وكان نبي الله هارون بريء من هذه التهمة وهي عدم الدعوة بريء من هؤلاء القوم المجرمين فقد نصحهم ولكنهم قوم لا يحب الناصحون اما السامري فقد علم ان بني اسرائيل يستهويهم عباده الاصنام فقد سالوا نبي الله موسى ان يجعل لهم صنما كالذي مروا عليه حينها اجابهم موسى عليه السلام وقال انكم قوما تجهلون فقد سيطر عليهم السامري فكانوا ضعاف العقيده مزعزعين فصنع العجل الذهبي وجعل له خوار حتى يصدر صوتاً وبعدما أخبر هارون عليه السلام أخاه موسى بما حدث وسكت عن موسى الغضب استغفر ربه وترك أخاه وأخذ الألواح ثم التفت إلى السامري فسأله فقال السامري بثرت بما لم يبصر به أحد وقبضت قبدة من أسر الرسول ويقال أنه قد رأى جبريل عليه السلام وهو على فرسه وكان يغرق فرعون فراى في اثر جبريل شيئا غريبا فكلما مر جبريل الامين على شيء دب فيه الروح من امر الله فقبض الثامري قبضه من تراب فرس جبريل عليه السلام فنثرها على العجل الذهبي حتى يلقي فيه الروح ولما علم موسى عليه السلام ذلك غضبا شديدا فقال فازهب فإن لك في الحياة أن تقول لهم مساس وإن لك موعدا لن تخلفه ومعنى ذلك أنه عزل من قوم موسى وصار في الْبَرَارِي لا يمسه أحد أو يمس هو أحد وأحرق نبي الله موسى العجل الْذَهَبِيَّ الذي عبدوه من دون الله العلي جل وعلا أما الذين عبدوا العجل فقد غضب الله عليهم فامرهم الله تعالى ان يقتلوا انفسهم فتقاتلوا بالخناجر والمشارف حتى قتل كل من عبد العجل الذهبي فقد تقبل الله تعالى توبه من قتل نفسه او من مات اما الباقين فكانوا مع نبي الله موسى واختار نبي الله موسى سبعين رجلا من قومه لميقات الله حتى يتوبوا الى الله على ما فعلوا ولكن ما كان من هؤلاء إلا أن قالوا لموسى أرنا الله جهرا فأخذتهم الرشفة فماتوا جميعا ولما ماتوا جميعا ناشد موسى الله عز وجل أن يحييهم مرة أخرى لعلهم يتوبوا فأحياهم الله وكان بعثهم لعلهم يشكرون وبعد ذلك عاد موسى الى قومه وعرض عليهم ما جاء في التوراه فاستنفروا من هذه التوراه ومن تعليمها فرفع الله عز وجل فوقهم بل الطور كانه ذله فارتعبت نفوسهم وعادوا من جديد واعلنوا انهم تابوا ولكن مره اخرى عاندوا واعرضوا وازدادوا كفرا وقد أمرهم نبي الله موسى أن يأخذوا التوراة بقوة وأن يأخذوا ما فيها من نفع وينتهوا عن المنكرات التي لا تنفعهم فهؤلاء بني إسرائيل قوم معرضين كما عيدناهم وكما ذكرهم الله عز وجل إلى هنا انتهى الفيديو نرجو منكم الاشتراك في القناة ودعمكم لنا فهذا يشجعنا على الاستمرار شكرا لكم على حسن الاستماع والمشاهدة في أمان الله ورعايته